כעת נעבור מהעולם של משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון, לעולם של משוואות דיפרנציאליות מסדר שני. ומה המשמעות של זה? זה אומר שאנחנו עומדים כעת בכלול גם את הנגזרת השנייה. והקבוצה הראשונה שנראה לי כנראה קבוצה השימושית ביותר כאשר לומדים פיזיקה קלאסית, היא משוואות דיפרנציאליות דינאריות מסדר שני. אז מהי משוואה דיפרנציאלית דינארית מסדר שני? כל זה מעט בסרטון ההקדמה הראשון שלנו. זה משהו אם יש לנו a של x, כמה פונקציות רק של x כפול הנגזרת השנייה של y ביחס ל-x, פלוס b של x כפול הנגזרת הראשונה של y ביחס ל-x, פלוס c של x כפול y שווה לכמה פונקציות שהן רק פונקציות של x. רק על מנת לחזור למושגים שלנו y זה הסדר השני כמעט כשנגזרת הגבוהה ביותר כאן היא נגזרת השנייה אז זה זה סדר שני ומה עושה את זה לינארי? ולכן כל המקדמים שלנו הם ונהיה זהירים עם הביטוי מקדמי כיוון שבאופן מסורתי תמיד תייחסנו למקדמים כאלה קבועים אבל כאן יש לנו פונקציה של x כמקדמי אז כדי שזה יהיה משוואה דיפרנציאלית לינארית כולם חייבות להיות a של x, b של x, c של x, d של x, פונקציות רק של x, כמו שסימנו פה. וכעת, לפני לפתור זאת, מיוחד שזה, כאשר a, b, c הם קבועים, ו-d הוא 0. אז איך זה ייראה? ניתן לכתוב זאת a כעת a, זה לא פונקציה יותר, זה רק מספר. a כפול הנגזרת השנייה של y ביחס x b כפול הנגזרת הראשונה, פלוס c כפול y. במקום שיהיה לנו קבור רביעי, במקום d של x נקבע שזה שווה ל-0. ובכך שקבענו שזה שווה ל-0, כעת נחשפנו לצורה האחרת של משוואה דיפרנציאלית הומוגנית. וזו נקראת הומוגנית, ועדיין לא את הקישור, איך משוואה הדיפרנציאלית זו, מסדר שנייה, קשורה לסדר ראשון שכרגע הצגנו, למשוואות הדיפרנציאליות ההומוגניות האחרות שהצגנו. נראה שהן רק במקרה באותו השם, למרות שהן אינן ממש קשורות. לכן הסיבה שזו נקראת הומוגנית, היא כיוון שהיא שווה ל -0. אז זו הסיבה שעושה אותה להומוגנית, ולמעשה נראה שיש יותר קשר בין הסוג הזה של משוואות וחלב שבו כל השומן מתפשט. כיוון, כשהם תחשבו על זה, הפתרון לכל המשוואות ההומוגניות כאשר קוגרים את המשוואה הן תמיד שוות לאפס, אז הן הומוגניות ונראה את הדרך הטובה ביותר שניתן לעשות הקבלה אז ניתן לקרוא לזה משוואה לינארית מסדר שני, כיוון ש-A, B ו-C הן פונקציות של, למעשה, הן אין אפילו פונקציות של X או Y, הן רק קבועים אכן משוואה דיפרנציאלית לינארית מסדר שני כיוון שהן שוות לאפס. ואתם תראו שזה בכמה אופנים משווות את הדיפרנציאליות שהכי כיף לפתור. ולמעשה הליטים הכי שימושיות, כיוון שבהרבה מהיישומים של מכניקה קלאסית, זה כל מה שצריך כדי לפתור. אבל הן הכי כיפיות לפתור, כיוון שכולן מסתכמות בבעיות אלגבריות מסוג שני. ונגרע בזה מיד. אבל הווה נחשוב על זה נעד. חשבו מה יכול להיות המאפיין של פתרון כזה. ונגיד משהו בעניין. אבל נחליט ש-G של X הוא הפתרון זה ש-A כפול G TAG TAG פלוס B כפול G TAG פלוס C כפול G שווה ל-0 נכון? זה את אותו הדבר מה אם יש לנו קבוע כפול G? האם זה עדיין פיתרון? אז השאלה היא, אבא נניח כמה קבועים C1, GX, C1 כפול G, האם זה פיתרון? אבא ננסה זאת. בואו נציב את זה בתוך המשוואה המקורית שלנו. אז A כפול הנגזרת השנייה של זה יהיה, ונחליף צבעים, ו... לחום. אז a כפול הנגזרת השנייה שזה יהיה הקבועה, כל פעם שעושים נגזרת זה נמחק, אז זה רק יהיה a כפול c1 כפול g, tag, tag, פלוס, אותו הדבר לנגזרת הראשונה, אז זה, זה b כפול כפ, c1 כפול g, tag, ועוד c, שונה מאשר c1, c, c c1, full G. אז נראה אם זה שווה ל-0. אז נוכל להציל C1, ונקבל C1 כפול AG-Tag-Tag, פלוס BG-Tag, פלוס CG. וראו, אנחנו כבר יודעים, כיוון שאנחנו יודעים ש של X זה פתרון, אנחנו יודעים שזה נכון. אז זה יהיה שווה ל-0, אז אם זה 0, צי 1 כפול 0 יהיה שווה ל-0, אז הביטוי הזה كان גם שווה ל-0. עוד דרך אחרת להתבונן בזה זה שאם G הוא פתרון למשוואה הדיפרנציאלית ההומוגנית הלינארית הזו, מסדר שני, אז כמה קבועים כפול G הם גם כן פתרון. אז זה גם פתרון למשוואה הדיפרנציאלית. וכעת המאפיין הבא שאני רוצה להראות לכם, כל זה הולך לאיזה מקום. השאלה הבאה היא, אנחנו יודעים ש-G של X הוא פתרון למשוואה דיפרנציאלית. מה אם גם היינו אומרים ש-H של X הוא גם פתרון? השאלה שלי אליכם היא, האם G של X פלוס H של X זה פתרון? אם תוסיפו את שתי הפונקציות האלו, שהן שתיהן פתרונות, אם תוסיפו אותן יחד, האם זה עדיין פתרון למשוואה הדיפרנציאלית המקורית שלנו? אבל נציב את כל הדבר הזה לתוך המשוואה הדיפרנציאלית המקורית שלנו, נכון? אז יש לנו a כפול הנגזרת השנייה של הדבר הזה. זה ממש פשוט לביצוע. זה רק g tag tag plus h tag tag plus b כפול נגזרת הראשונה של הדבר הזה, g tag h tag plus c. חנוך full a g h. וכאית מה אנחנו חולим למסות? אבה נפשית את כל הקבועים האלו. a כ g tag tag a כ h tag tag plus b כ full איזה של g plus b כ full איזה תרישונא של h c כ full g c כ full וכעת okay, ניתן לסדר אותנו חדש, ונקבל A, הרבה yeah, ניקח את זה, ניקח את כל g A כפול G טג טג, B כפול G מהנגזרת הראשונה, פלוס C כפול G, זה שלושת המונחים האלה. A כפול הנגזרת השנייה של H, פלוס B כפול הנגזרת הראשונה, פלוס C כפול H. בק אנחנו יודעים שגם G וגם H הם פתרונות של המשוואה הדיפרנציאלית המקורית אז לפי הגדרה G של המשוואה הדיפרנציאלית המקורית וזה היה הצד הוסמלי של המשוואה الدיפרנציאלית הזאת זה ישווה ל-0 וכך גם זה ישווה ל-0 אז ראינו שכל הביטוי הזה שווה ל-0 אז G הוא פתרון למשוואה הדיפרנציאלית של המשוואה הדופנציאלית ההומוגנית רינארית שני, ו-H הוא גם הפתרון, אז אם נחבר אותם יחד, הסכום שלהם הוא גם פתרון. לכן באופן כללי, אם רואים ש-G הוא הפתרון, ו-H הוא פתרון, ניתן לחבר אותם. ראינו קודם שאם כופלים אותם בכל קבוע, זה גם פתרון. אז ניתן לומר שכמה קבועים כפול G של X, פלוס כמה קבועים כפול H של X, זה גם פתרון. אולי הקבוע באחד המקרים הוא 0 או משהו, לא ידוע. בכל מקרה אלה מאפיינים שימושיים כדי אולי להפנים משוואות דפרנציאליות לינאריות מסדר שני. ובסרטון הבא, אני אעשה מאפיינים אלה כדי למצוא פתרון לזה. אתם תראו שהן למעשה קלות לפתרון, אפילו הרבה יותר קלות מאשר אלו שעשינו במשוואות דפרנציאליות הומוגניות מסדר ראשון או במשוואות מדויקות. זה הרבה יותר קל. גלה את הסרטון הבא